Працюємо зараз 1 числа вже з 1-го числа з 8-ї години до 8-ї вечора, в тиждень ми десь 150 чоловік приймаємо, як записатись попередньо по номеру телефону 096 98 87 714, в день, напевне, що 50 прань у нас є, цикл прання йде від півгодини до години, в залежності, які тканини.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 І це близько 3,5 тисяч гривень на місяць. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.